Všechno, na co přijdu, když mám hlad, tak na co přijdu, ale většinou si zajdu do obchodu na lehkou svačinku. Paštika, rohlík, mlíko. Když mám velký hlad, když mám hlad jako vlk, tak, a jsem zrovna doma, tak si uvařím, co zrovna máme. To znamená, vždycky máme doma čočku a rýži, nebo si zase dám chleba s nějakým salámem nebo se šunkou. Nebo pokud zbyde něco od oběda, tak ním i to. <laughs> jím, co je doma, ale no, hodně často to vyřeším tím chlebem, že to je rychlé, prostě si namažu chleba s něčím a udělám si k tomu třeba salát a to vaření mi přijde, že tr trvá hrozně, takže, takže, jako... snažím se to řešit tím chlebem, a ne třeba nějakou pizzou na ulici, nebo tak, ale jako nevyhnu se tomu taky. Když mám hlad jako vlk, tak jím všechno. Většinou toho doma v ledničce nenajdu k jídlu připraveného příliš mnoho, takže si vezmu lžičku a s ním třeba půlku lahvičky Nutelli. Halat jako vlk? Mm. Neřekl bych, že mám specifické jídlo, ale řekl bych, že mám jako dvě, tři porce normálního člověka. Protože to spalování nebo ty aktivity, které dělám přes den, si vyžadují velké množství energie. A díky tomu já jsem schopen sníst dva, tři obědy jako jiný Čech, akorát teda na mě to nejde poznat. Pak si obvykle uřižu chleba, namažu si ho sádlem a posypu cibuli a posolím a posydám. <laughs> Taky to můžu. <laughs> Ale pak moc se radši nestýkáme s někým <laughs> dalším. <laughs> A taky topinky mám rád, jo? nebo máme rádi oba dva, jako, že když nás chytne takový jako hlad, takový taková chuť jako na jídlo jo? a máme tam starší chleba, tak ho žena nařeže, udělá topinky a česnekem to pomažem a to je, to je dobrodka. to si dávám. <laughs>